Господи, помилуй, Господи, помилуй, володі, Попрощатися з двома бійцями до будинку ритуальних подій прийшли рідні, друзі та побратими. За Україну він із Росії на Сході і Гора, і Дмитро, і запрощені їм всякої прави невільної і невільної Господи Ві помолимо. Ігоря Драча волонтерка Тетяна знала з 11 років. Батько його – кіборг, був в Донецькому аеропорту. Ми допомагали йому, батькові цих дітей допомагали, одягали. І сьогодні, почули, і сьогодні хороним Ігоря безстрашно. Останні його подвиги були побратими в захваті від цієї 18-річної дитини. Наша Хмельниччина повинна гордитися, і кожна людина повинна гордитись цими молодими хлопцями яких сьогодні хоронимо, і не маємо права забути їхні на хвилинку. Вони героїчно загинули, так як героїчно зараз захищають нашу країну, наші захисники. Однокласник загиблого Дмитра Цвітуна Валентин Юсков каже, пригадує його як радісного хлопця. Він завжди любив якісь нові емоції, якийсь адреналін. Завжди от у нас був конкурс «Джура», там, спортивні якісь комп... конкурси, І він брав в них завжди участь. Ось, то, ну, він такий, доволі такий, брав активну участь в житті, він брав максимум від життя. Мені важко, знаєте, передати те, що я відчуваю, бо Бо я навіть цілком не усвідомлюю можливо того, що відбувається зараз. Да? Це важко сприйняти. А я, я дуже співчуваю його близьким, рідним. Бо якщо я не можу це якби пережити, ну то есть, якби, усвідомити до кінця, то я не знаю, що відчувають вони. У супровіді оркестру і читання Євангелія загиблих бійців провели останній путь». Батьки загиблого Ігоря Драча кажуть, син прослужив у війську лише чотири місяці. Йдемо все життя пам'ятати, свою дитиночку. Він став героєм і захищав нас, родин, сестричок своїх, яких дуже страшно любив. І за них положив своє життя. Ми гордимося своїм сином. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.